bersatu lagi kita dalam satu lagi Ericy Hijab Friday. Pada Ericy Hijab Friday kali ini kami akan berkongsikan gaya tudung yang amat ringkas untuk digayakan tetapi masih tampak tampan. Gaya ini hanya menggunakan satu pin saja. Anda pasti tidak sabar bukan? Mari kita mulakan. Mula-mula pinkan hujung senang anda di sini. Kemaskan Kemudian tarikkan selendang anda seperti ini Kemaskan dan pinggirkan Ringkas bukan? Jika anda sukakan, jangan lupa kongsikan gaya ini dengan rakan-rakan anda Tinggalkan komen anda di bawah subscribe dan jangan lupa janji kita pada minggu harapan untuk satu lagi edisi Hijab Friday jumpa lagi